حمون أتكي تا كي داير اصاحبي واش حد رياض كل خير بارك الله الليمون كل بعض تبارك الله <تصفيق> خضراتي اخرى الأنواع أربعة دراهم هناك اشياء مسكين قال ما ما هناك اشياء خاطر واخونا الخضره شحال دايره ربعة دراهم صافي شحال دايره الخضره مية ريال ديانس دي ديال الله سبحانه وتعالى خمسة دراهم مطيشه صاف ماعطيتهاش حاجة كلشي ثمانين ريال مزيان أ سيدي بخير وخا سيدي سيدي مزيان أ سيدي ولا ديالها مزيان الله يكمل بخير الله عايز وعايز رموز طماطيشه المحجوب سميتو سميتو كي دايرو انا لي فيكم المحجوب الله المحجوب ذلك كاين كاينه دي تبر هبطات شويه مني كنشرب في خير كثير هذا 60 ريال عندنا آه والله خير كثير في الحمد الله خيرات خيرات خيرات خيرات حر يمكنك سي... <تصفيق> ان كل لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان حد لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ما يمكنك ان هذا هذا سبعين التي ريال ريال يرحم التي الله الله أحبك. الله دي سير. أمك. الله يسهل عليك الايام التي تكون هذه الايام التي تكون هذه الايام با نصور نسول على الثمن نسولك ماكدا خاطرك شويه ان شاء الله شكرتي مشمش 10 دراهم وباووي 240 وتفاح كتير الحمد لله الله يرحمنا وليدي. الله يجازيك الله يسهل عليك <تصحيح> فيرات موجود الحمد لله الخير موجود؟ هل لي ما بيشريش؟ أش حال ديلا من فيرس؟ بسم الله خير سبارك الله المليح عليك الله اللهي لازينة بالله لا لا المليح بسم الله؟ البلوي البلوي شتوكا شتوكا, شتوكا. اه يلا اه اه جديد يلعب ديلا فيرس والفريس والفريس ديلي بيخبي تكي ديرس والفريس والفريس بقي جامل يا راس اوه زيان ويك قطل عصاق وتحط لاساس <تصفيق أخير> و والله يخلي الصايح هذه مكينة كاينه و الله يسر الله ونعم موجوده تبارك الله غادي الخميس الليمون تبارك الله مم. تبارك. مم. تبارك. مم. تبارك. مم. مم. خير موجود. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لا <لك أصور> <تصفيق> لا كنصور الليمون اللي لا لا كنصور الليمون عندك لا لا والله ما هو خير هذا لا لا شوفي لقيتي راسك مصورك دعيني دعيني مع راساتك ومسكين مع راساتك شفت الاوديوات الفيسبوك وفيلم عجبك لا لا لا ما نصور شي حاجه اللي اش نقول لك واش حنا نقول لك النهار كامل الله ندوروا وندوزوا هنا وندوزوا الاخر لا ما يصوروناش لا لا درنا راه صورونا حدا القهوه وجدك تخرجي حدا القهوه وجدك تخرجي عندك يعني البلاصه اللي قبل ما الانسان يصورك ما تحطيش راسك فيها كاع انت عندك الصحة الله ما بغيتيش الشهرة شوفي كاع الله سبحانه وتعالى قبل ما تشوفي العبد كاع شوفي بينك وبين الله والله اه ولا لا الله مع الوقت لا كاين شوفي انت اللي كتخرجها مسكينة الوقت يعني. يعني لا الله كي كل انسان ما كاينش مول الدار ولا في بلاصه ولا حاجه ولكن من لقيت بيكة... كل شيء <تضحك> <تضحك> الله يكون من حد خرج لي قال لك ما اه, آه الله ان <تضحك> <تضحك> شاء <موجود. بارك> الله السلام عليكم يا الله يرحم والديك الله الله الله الله عشر عشر تي تي. تي. تي. خالي خالي الله والراحة مرحبا الله الله درهم والراحة الله يستر موسيقى var ki o يا فندم اه يا خير مزود عندك الله بلادنا و بلادك بلادنا وبلادك بجوج بلادنا الله يتبارك الله راه رديت معك رديت معك واحد زين تبارك الله الله زين ودي الله زين اسكو في السوق عليكم هذا خير هذا خير تبارك الله قطعين طمارك الله خير موجود الغريل فتش حل ديرينو مئة وعشرين وهذا؟ مئة وعشرين طيني طيني وهذه يا محمد محمد هذه 500 ريالي. 25 درهم درام يانس والله يعاونك الله يرحم فوق الله يسارك الله يسارك الله يسارك الله يسارك الله غادي نجي ان شاء الله هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه أنت كيفاش؟ لاباس عليك؟ واش باركة، واش شوية تما الطينون، واش غدير؟ الحراز، كنصوروا غا الصحراء والناس ديال السماط، واش باش شاف الفيديو بعدي عجباته شي حاجه راه كاينه في السوق. اييه يجي هنا أي يدي غريب أيه. فاتح. الله. ايوا صغير خير موجود تبارك الله. بارك. الحمد لله يا رب. الله يخليك. لا لا مازال القضية مازال مازال مزيانة. لا راه كاين الخير الحمد لله. اللي كتجيب الفلوس للسوق وتجبر ما سدي اه الله يرحمها. اه راه لكلا جبتي الفلوس وما تجبر غايتك. هذا هو اللي. المصيبة الكحلة. ولكن راه الخير موجود تبارك السلام. لا غادي ليه من طين اه تتقدم من مراكش ولا لا اه كاين تين غير تين غير كاين ديال الرباط كاين ديال مراكش كاين ديال سيدي دمناس، كل منطقه حساب كل منطقه كتجيب لنا شي شويه والله يسريك ويسر عيني مقهورين يحرزك. في هاد المازوطه مازوطه واش غادير شهرين هادي والله ما عمري شافوها ها شهرين هادي والله ما عمري شافوها مازوطه صاحبي بيرها لكل شيء مصيبه كحلال شوف احنا من الحاجه اللي كنشروها محكومين غادي نخلصوها باش ما لو كانت حاجه كنتجوها كان ايه. بحال البصله كنتجوها غادي نطلبوا غادي نشوفوا حتى عيون نقصوا هاديك لا راه كنجيبوه مبره علينا الثمن خلاص على حسب دابا المازوط الفلاح مقهور مول مقهور مقهور والله يا جات الهلاك المواطن المكره تا واحد مكره هذا سي الحراز الله الى تا مكره الله يسترنا يا الله الله يعاونك الله يعاونك